لوه اللي بقى يومي ويعاني هم بقى شرمه وحد منا يا أنا بقى يعاني أنا يعاني أنا أنا يعاني أنا يعاني أنا يعاني أنا يعاني أنا يعاني أنا يعاني أنا يعاني أنا أنا يعاني أنا يعاني أنا يعاني أنا مش اشكال ابيض بيرك عويل السيوف ما جبتي منيبوش اداري يا بنت سالي عني في كل الحوالي صايع مدحتح انا ظابط مجالي اطفال على الارض ده مجاش في بالي انا عايش في كوكب بعيد رويش انا بايدي ابن الحديد فاكر تاريخ من قبل حدث جديد قومت الحرب في فوسيا والبرد شديد اسميلي تبقى معروف من زمان زميلي قلبي بويز طوب الليلالي اسميلي فكره فكره فكره كنت زمان تلميذ معي السلاح كنت معيش موبايل بسكوت متاح عمري ما مشيت معاكم بالاستشلاح والله كل مواليد بقى يحك ويعيط ده كله بقى شبح وحامل مقيد انا عايز اسجل مش عايز انا اتصير ابني هيجيلي في سكه لازم يخير كل واحد عامل لي فيها بقى روك فندر الكيميا لا ترجح ولا استسلام ياخد مصروف من بابا قبل ما بينا، عليك حقات التارجت يا شرط المدام لو خسي جسمي امسك وعني في حساب الراعي الرسمي <تكلم> أنا زي الكاسمي لو جرّك حاجه غمي تبقى تشلي اسمي قاعد في حالي حدش فاكر لي جنيه اشكالها تويك بيرك عويل السيف ما ماني بوشة تاري يا بنت سالي عني في كل حواري سيعمل يعني ده دق أنا ضبيط مجالي أتخان تيخين على الارض ده مجاش في بالي أوي. رويش أنا عايش في كوكب بعيد أوي. رويش أوي. أنا بي ايديات حديد بك التاريخ من قبل حدث جديد قومت الحرب في روسيا والبرد شديد <تصفيق> زميلي اصحى الحياه كده فى الكلام <تصفيق> زميلي كله لازم يبقى فى التمام <تصفيق>